Kaixo denoi eta ongietorri, gomendioak bi minututa Nataleko, berri honetara. Bueno ba, zein da gaurko gomendioa? Bueno ba, gaurko gomendioa ideia bat da. Zuen herriko edo hauzoko jaietan, edo aste kulturalean, edo alako dataren batean, antolatu dezake zuen ekintza proposamen bat bertxopoteoa edo triki seguru denok entzun dezutela noiz baita. Bueno, banka horko gomendioa horren aldaera bat da, txiste poteoa. Naiz eta modalitatez ezberdinak ere kombinatu daitezken, egin daiteke adibidez triki txiste pintxo poteo bat. Ideio oso simplea da eta bertxopoteoaren oso antzekoa litzateke, baino bertsuak bota beharren txisteak kontatuta. Hau egin daiteke modu profesionalago batean, baigual umo egile batekin hitzein eta bea izan dadila geldialdi bakoitzean txisteen bat kontatuko duna edo olako zerbait prestatuko duna edo egin daiteke askoz ere modu parte hartzaileagoan, ez ba, poteora animatzen da jendea bera izan dadla txisteak kontatuko dituna. Baino, hola, bote pronton txiste bat kontatzea ez denez batera gauza erresa aurrelanketa batere egin daiteke eta caja baten prestatte eman daitezke txiste idatzi batzuk. Eta olaia idealitzaateke bat geldialdi bakoitzean norbaitek eskua sartzea kajan papertxo ateratzea eta txiste bat irakurtzea. Txistea ona baldin bada, ba, oso ondo, eta txarra baldin bada behintzte ba, bueno, ez da zuk asmatutako txiste bat. Eta hori bai umorea oso gauza serioa denez kajan sartu aurretikan txiste horiek filtro bat pasadarko lukete eta ekimen hasi aurretikan ere ba, parte hartzaile igual gogoratu bezaile direla, txiste, matxista, LGTB fobiko, arrazista edo klasistako hartuko. Eta hauxe da motz azalduta txiste poteoaren ideia. Gutatu baldin bazai ja jamendikikan aurrea idea litzateke zuek zuen herri edo auzoetan gehiago lantzea eta babakoitzak zuen forma propioa ematea honi. Eta auxe da dena gaurkoz eskerrika asko bideo ikusteagatik eta hurrengor arte. Aio! Eta bideoa bukatzeko kontatuko dizuet zein da nere txisterik gustokoena, naiz eta euskaino lezan eta oso absurdoa dan. Ezagite zautzen dezuen banbiri buruzko txistea. Banbi i sekalde lerdi. Venga.